Майже дев'ять місяців в Миколаївському евакуаційному центрі проживає Лілія з двома дітьми. «Ми виїхали 28 марта з благодатне. коли зайшли я, то ми ховалися в підвалі, коли вже почали стріляти. Уже невозможно було там сидіти дітей в підвалі, по бо сестри троє, найменші було майже два. «Там не було можливості сидіти, виїхали, тут вже 9 місяць. Туди заходили у двір до сестри, стріляли з двору, над головами ночі в другий підвал тікали. Жінка розповідає, перший час діти були налякані. Зараз допомогла роботи з психологом в евакуаційному центрі. «Вони жохані були, вони зараз вже взагалі стали якісь непонятно які. Вони таке пережили, що не знали, що. Ми раді них я то й Богу малили, щоб вони живі остали. Вони розуміли, що воно літає, але вони їх держать не зможуть гулятися, постійно хотіли, а ті над головою лаптольоту літали, ті осколики. Ну, то вони перенесли, вони вже знали, як нагинаться руки, і як перелазити, ми отак тікали. І діти то все розуміли, знали. В евакуаційному центрі волонтери проводять для дітей розважальні заняття. З ними працюють психологи та арт-терапевти. Ми об'єдналися невеличкою командою. Це також і психологи, і творчі люди, і волонтери всіми. Об'єдналися, вирішили допомогти діткам, які опинилися в не дуже гарній ситуації наразі. Після обстрілів з окупованого Херсону до області повернулися, знаходяться в інтернаті, і тому ми вирішили їм їх якось підтримати. Це більше. Уклон до арт-терапії, це творчі заняття, ми зробимо з ними поробки різні малюнки. Ті ситуації, коли діти такі відсторонені, то з ними більше працюють психологи, вже. волонтери, вони їм надають безпосередню психологічну допомогу -то підтримують їх. На такі заняття ходить онука Людмила, жінка говорить, сіварічна дівчинка і досі лякається гучних звуків, а на уроках постійно говорить лише про війну. Кожен день вона каже, що Коли ховається двері, ще щось, вона ховається. Ми її навчили Мені навчили просто скатуватися з кроваті, в і під кроваті. Ми <зважно> накрили Коли уроки починаються і дітей вільна тема, <пості> на і постійна тема – війна, міна. <пості> Людмила з донькою та двома онуками тікала під звуки вибухів із села Дніпровського Херсонської області. Я сама з Херсонської області. Ми зараз знаходимося на лінії фронту. Ми виїхали. 19.00 в 4.00 в рамку нас начали помпыты. У мы на билет-долу разорвались четыре. Кассетный поп. Далее телевизор. Далее телевизор. Но мы залишились. Просто залишилась тела машина. Мы запрещали машину и текали. А свинт рвался. Знаводок. З дітьми, що пережили окупацію та виїхали з зони бойових дій, в евакуаційному центрі постійно працюють психологи. Роботи проводять із батьками, аби ті розуміли, як допомогти дитині. У більшій степені я працюю з взрослими, але якщо є своякти дітьми, то я працюю і з дітьми. В основному діти страдають посттравматическим синдромом, це страхи, тривоги, агресія. А ми працюємо на пошук ресурсів для того, щоб... Моч поняття та состояння ще поняття чувств того, що рібонок смог хадіти. Миколаївська міська рада, точково співпрацюючи з волонтерами, допомагає дітям постраждалим від бойових дій. Окремих спеціальних програм та компенсацій не передбачено. Повідомила Юлія Кравченко, працівниця служби у справах дітей. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.